Вони мене так змисли що я втратила свідомість. І як я почнулася, я побачила ведро з водою, і я мокра". Ванда Гурчинська розповідає про знущання кадабістів. Жінці був 21 рік, коли її арештували. Каже, зрадила подруга Софія, запросила до себе переночувати і розповіла кадабістам, де Ванда. «Я взібрала пістолет під подушку. І вона добре вишідила, як я заснула, вона забрала той пістолет. Та жінка мені діставала медикаменти. І я її вірила як сама собі. Ванда Гурчинська у 18 років стала членкинею ОУН. Її туди запросила подруга Стефанія Заремська. Вона кая б буду в могилі. Я каже, ну, як ти будеш в могила, то я буду в І з тих пір я стала домовиною. Жінка розповідає, після невдалого замаху на офіцера НКВС перейшла у підпілля і стала медсестрою в УПА. Позаду мене меморіал воїнам УПА, понад півсотні камінних хрестів з іменами повстанців та могила, де перепоховані герої. Сюди прийшла дочка Ванда Ярослава Василик-Демчук. «У цьому яру лежить і перший провідник мами на псевдо Семко. Тато дуже приклався до цього меморіалу, він встановлював ці хрести, він робив цю доріжку. І часто з мамою вони приходили і відвідували тих своїх побратимів. Ну а тепер приходимо ми, мамині нащадки, приходять внуки, приходить ще правнук Матвій». Ванда Гурчинська розповідає, після арешту з Копичинської в'язниці її перевезли до Чортківської. Там над нею відбувся суд. «То була така кімнатка маленька. І старий, і старий суддя. Прочитав моє обвинувачення, 15 років каторги і 5 років позбавлення прав. Сказала, мушусь, караюсь, але не караюсь». Після цього жінка відбувала покарання у різних таборах. Її дочка Ярослава показує світлини з тих місць. «Це є тайше табір номер 15, на ній є Геня Каплич, Марійка Нагорна і Горчинська Ванда. Оця фотографія – це фотографія мами. Підписано, що це Мордовія, 55-й рік». Також Ванда була у Норильському таборі. Жінка розповідає, там вона мала свій номер – 987. «А там бригади були такі, знаєте, ух, працюють за двох. Виконувала ту саму роботу, що вони, то був глиняний кар'єр, піщаний кар'єр, працювала і десять годин, і дев'ять». Жінка брала участь у Норильському повстанні 1953 року. Розповідає, навільники протестували через умови, в яких жили і працювали. «Ми і всі собі сказали. «Воля або смерть. І стали копати собі яму. А було нас 800 катуржан і 3000 тисячі дівчат. Там були такі короташі жилізні. Хто тим короташом, хто ломом, стали бити». Ванда каже, в таборах після роботи писала з невільницями вірші. А звідки цей блокнот ви принесли до нашого дому? З лагера, з Мордовії. Посолок я вас? З мамою в таборі була також дворідна сестра Степана Бандери, і вона залишила також в цьому блокноті такі гарні рядочки. Так судьба зложилась, що стали ми рідними і близькими, і знаю, що прийде час і знову життя розлучить нас. Тоді колись, згадай, спільно пережиті дні неволі і мене». Коли Ванда повернулася до Копеченців, їй було 35. Тоді вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, також колишнім засудженим Романом Демчуком. «14-го числа на Новий рік я перший раз побачила його і з ним зустрілась. а 19-го числа на Ярдань. Ми розписалися і прожили ми 53 роки, 3 місяці і 6 днів. Ярслава показує Державну нагороду України – орден княгині Ольги, яким Ванду відзначили у 2018-му. Коли мама була ще ученицею, ходила до школи польської, і їм задали таку анкету написати, ким ти хочеш стати. І мама написала в тій анкеті, хочу стати збуєм або гв'язда фільмова. А збуй на той час -то був такий карпатський месник, який чинив там різні подвиги заради бідних людей. Отим От збоєм вона пробула всі свої роки у всьому той Норильськ, ту каторгу, мордовські табори. І на сьогоднішній день моя мама стала гв'язда фільмова, бо про неї знімають фільми. Ні, я буду кришлю засміяти серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватися. Жити хочу. Геть дума сумнів. Мирослава Західна, Андрій Бодак, Людмила Поріг. Новини на Суспільному. Тернопільщина.